Thank you. حب جمات ما انكتب لي اني اظل وياج خنتيني بسهوله جل من المستحيل اني أخونك الفراق صعب بس هو مثل نهر الفرات اللي بالعراق وفراقك علمني اني ما انزل المستويات الحب انكسر والقلب انضرب بسحب جبير وصعب ما ثانيه ترجعني تداوينها في القلب مستحيل اني ارجع لوحده مستطيله مثلج <تصفيق> خنتيني عفتيني ما ارجع لوحده خينا مثلج يا خنتيني عفتيني ما ارجع لوحده خينا مثلج يا خنتيني عفتيني ما ارجع لوحده خينا مثلج يا الحب يوصف ب كلمة واحدة فقط واللي هي خراغ الخيانة توصف ب كلمة واحدة فقط واللي هي خيار الحنية توصف ب كلمة واحدة فقط واللي هي حنان بتوم عبير <تصفيق> خديني عفديني ما أرجع لوحدة خيانة مثل جيار خديني عفديني ما